المرة الماضية حكينا عن ضرورة اني اوصل على موقع التصوير محضر النص بطريقة ممتازة، أولاً من ناحية حفظه بطريقة مبكلة، وثانياً من ناحية التفتيش المكثف عن الدور. اليوم حابب خبركن عن عقبة بتواجه الممثل قبل ما يصور المشهد وكانت تواجهني أنا شخصياً، ولكن المهم نعرف كيف نتعامل معها. شو هي هالعقبة؟ مثل ما صرتو بتعرفوا لما أنا أحصل على النص عليّ إني حضرو فردياً بالبيت وفتش على تفاصيله طلعت الجو المناسب ولكن هيدا الجو يلي أنا كونتله صورة متكاملة بالرأس وفتت بجو الشخصية على أساسه كثير من الأوقات. لما اوصل على التصوير بيطلع جو مغير تماما يعني الشخصيه اذا انا متصوره عم تحكي بتشنج او بعصبيه بيطلع فريق الاخراج متصوره عم تحكي بهدوء وهذا الشيء بيشكل شبه نكسه نفسيه لانه كل الشغل بيكون معمول على الاساس يلي انا متصوره وهالشغل بيكون اتطور حتى تلاقي تفاصيل صغيره بتغني الدور رح نحكي ليه هالمشكله بتصير واذا كان صحه انها تصير وكيف لازم نتصرف المشكله بتصير لسبب رئيسي معين انه انا او الممثل اللي عم يستلم دوره ما عنده التصور الكامل للدور من خلال المسلسل لانه ما بيعرف قصه المسلسل بتفاصيله ولا الرابط تجاه دوره عدا عن انه الفريق الاخراجي هو المسؤول المباشر وهو اللي عنده الرؤيه الكامله لكل جو كصوره صغيره هدفها المساهمه بتكوين الصوره الكبيره للمسلسل كما انه المسلسلات خصوصي العربية ما بتقوم بعمليات تمرين للادوار تجهيزا للتصوير، مع انه حاليا في كذا شركة عم تعمل مثل كاستينج للممثلين بهدف توجيه الدور تفاديا لتضييع الوقت خلال التصوير، بس هالعمليات لازم لها وقت اكثر تتعطي فعالية اكثر، بنتمنى اكيد هالشي يصير مع الوقت، هل شي صحي انه تصور الممثل يكون متناقض او مغاير لتصور المخرج؟ أنا بقول لكم أكثر من صحي. لانه من الطبيعي انه كل واحد منا مجرد ما يقرا مشهد يتخيله على ذوقه ويكون تصور اخراجي معين، هالشي بدل انه التخيل عندنا نشط والابتكار شغال ونحنا ناس بنعطي من زيتنا للدور ما بنوقف عند حدوده وبنكتفي بالمكتوب، كيف لازم نتصرف؟ قبل ما نعرف اذا لازم نتكيف او ما نتكيف، لازم اقبل على نفسي انه رغم كل الجهود اللي عملتها ممكن يكون على خطا. كان بعد ناقصني مرحله من مراحل التفتيش، انا فتشت بعده زوايا للدور، بس في زاويه معينه فتتني، والمشكله؟ ممكن اطرح تصوري عمدرب مدرب التمثيل او المخرج او الشخص المعني، بس ما لازم اوقف كثير عليه واتشبص برايي، لانه بالنهايه الممثل جاي يساهم بتنفيذ رؤيه المخرج، تنفيذ اقرب ما يكون للصح، هلا لو كنا بعمل مسرحي وعم نتمرن ممكن تتغير كتير تصورات لبل رؤى من وراء مناقشات الممثلين مع المخرج، لأن لانه اوقات التمرين بتأخذ كثير وقت مثل ثلاثة أشهر مثلا والوقت بيكون متاح اما بالتصوير الوقت بيكون بيلعب ضد الكلب رح اختم بواقعة صارت معي باحد المسلسلات يلي حصلت فيه على دور محقق وهيدا الدور كان مفروض يتصور تاني نهار يعني بكل بساطة وقت التحضير كان ضاغط وقصير وهيدا المشهد كان مع النجم مجدي مشموشي خلال القراءه مع انه ما بيعرفني شخصيا قلي بطريقة احترافية بيني وبينه بلفتة نظر لي لا عم تلعبوا بهالطريقه الهجوميه ما انت بموقع قوي الافضل تتصرف بهدوء اه لفتتني فيها الملاحظه وقدرتها واخذت فيها وكان مشهد متقن بشوف حالي فيه لهلا المسلسل بتعرفوه واسمه 24 قيراط ورح اترك لكم رابط الفيديو لتتحضروا اذا عجبكم المحتوى تسجلوا بالقناه تنكبر اكثر واكثر ونغنيكم بمواضيع بتهمكم بشوفكم